إذا قمت بتقديم طلب لـ AAT، سنرسل لك رسالة تأكيد استلامنا لطلبك، وسنخبرك عما سيحدث بعد ذلك. ونحن أيضاً سوف نخبر الدائرة التي اتخذت القرار الأصلي وأي طرف آخر عن المراجعة. مطلوب من الدائرة التي اتخذت القرار أن ترسل لـ AAT نسخة من القرار ومن جميع الوثائق الأخرى التي لديها المتعلقة بالقرار. وهم سيرسلون لك نسخاً أيضاً وإلى أي طرف آخر ما عداً في معظم حالات الهجرة وقضايا اللاجئين. ففي هذه الحالات تستطيع أنت أو ممثلك التقدم بطلب لنا للحصول على نسخة من الوثائق. يرجى طلب الوثائق في أقرب فرصة ممكنة. سوف لكم لنخبركم بالخطوة التالية في المراجعة والتي تتوقف على نوع القرار الذي نراجعه. وقد لكم لطلب مزيد من المعلومات. قد نعقد مؤتمراً أو جلسة توجيهية للحديث معك ومع أي طرف آخر عن قضيتك أو قد ندرج القضية مباشرةً لجلسة استماع يرجى مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمؤتمرات وجلسات الاستماع للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأمور يمكنك أن تقدم لنا معلومات جديدة عندما نقوم بمراجعة قرار ما إذا كانت لديك معلومات جديدة تريد منا النظر فيها الرجاء تقديمها لنا في أقرب وقت ممكن وقد نراسلك لنطلب منك أو لنوجهك لتقدم لنا معلومات متعلقة بالمراجعة أو للتعليق على المعلومات في فترة زمنية محددة. من المهم أن تقوم بذلك في الوقت المحدد. قد يكون في مقدورك تقديم الوثائق من خلال نظام التقديم على الإنترنت. إذا لم يكن في مقدورك تقديم الوثائق على الإنترنت، نفضل أن ترسلهم لنا عن طريق البريد الإلكتروني، ولكننا نقبل أيضاً المستندات المرسلة بالفاكس أو البريد أو المقدمة بالحضور الشخصي إلى مكاتبنا. يرجى الملاحظة أن المعلومات التي تقدمها لنا أثناء عملية المراجعة عادة ما تقدم للدائرة التي اتخذت القرار وإلى أي طرف آخر. وفي بعض الحالات، نطلب منك المشاركة في جلسة توجيهية يقوم بها أحد أعضاء المحكمة. سنرسل لك رسالة بتاريخ ووقت ومكان الجلسة التوجيهية. وقد تعقد الجلسة التوجيهية بالحضور الشخصي إلى مكاتب A.A.T. أو عن طريق الهاتف أو عبر الفيديو. وعادة ما يتحدث معك عضو AAT ومع أي طرف آخر عن القضايا التي تحتاج AAT للبت فيها بخصوص قضيتك وعن المعلومات التي ستقدمها لنا أنت وأي طرف آخر وعن المهلة الزمنية والخطوات التالية في عملية المراجعة. إذا كنت لا تستطيع حضور الجلسة التوجيهية لأي سبب من الأسباب، يجب أن تخبرنا في أقرب وقت ممكن. يجب عليك أن تراسلنا لا تشرح لنا لماذا لا تستطيع الحضور في اليوم المحدد وأن ترسل لنا أي وثائق تؤيد ذلك مثل الشهادة الطبية. نحن نقوم بتغيير التاريخ فقط إذا كنا مقتنعون إن لديك سبب وجيه. إذا كنت أنت صاحب طلب المراجعة يمكنك سحب طلبك في أي وقت. في معظم الحالات يجب أن تبلغنا بذلك كتابةً. يمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو بالحضور الشخصي خلال فترة المراجعة. من المهم أن تخبرنا فوراً إذا تغير عنوانك أو تغيرت بيانات الاتصال بك أثناء فترة المراجعة حتى نتمكن من التواصل معك. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول AAT بمشاهدة الفيديوهات الأخرى في هذه السلسلة أو بزيارة موقعنا الإلكتروني أو بالاتصال بنا على الرقم 1800. يرجى ملاحظة أنه يمكن لموظفي AAT مساعدتك في أي أسئلة لديك عن عملياتنا ولكننا لا يمكننا تقديم مشورة قانونية لك بالنسبة لطلبك